فشكر النعمة يا سادة سوف يزيد فيها كفران النعمة جحود النعمة سوف يسلمها الله سبحانه وتعالى منك شئت أم أبيت عاجلا أم آجلا هي تذكير لأهلي ولقومي ولأصحابي وإلى المجتمع جميعا أنه يا عراقيين اتقوا الله سبحانه وتعالى فانكم قادمون على سنين عجاف اتقوا الله يا عراقيين وانا منكم اتقوا الله فاننا مسرفون في هذه النعم اننا مسرفون بهذه النعم اننا نكفر بنعمه الله نكفر بنعمه الله جهارا نهارا وعلى علم وعلى يقين حياء من الناس لا حياء من الله نفعل ذلك حياء من الناس لا حياء من الله والله اولى ان نستحي منه المنعم المتفضل كم واحد منا الان سوى عزيمه كم واحد منا الان سوى عزيمه خلال ثلاثه اربع حبرات على الصينيه وخلل الكشمش وخلل الزبيبة وسوى تمن بسمتي من اكل التمن من اكل التمن ذاك التمن طبخه طبخه هناه وحطه هنا بحديقه الجامع ما بينا طبخ من هيك وقت منال حد المغرب يلا يكمل الطبخ مالته هو وتمن نوعيه جيده وتعبان هذا ما اذا نشوف وانتم ما بدكم تشوفون وراها مجرد عشر دقائق مو اكثر، عشر دقائق الناس اكلت اللحمه وتم صار بالحاويات. هو هذه النعمه التي الله سبحانه وتعالى وجبنا حتى نشكرها حتى تروح تنذب بالزباله وتنذب بالحاويه واخوتنا هناك بالغربيه تعرفون اخواننا يسوون يحطها بحيث انه ماكو حاويات حاطها بالسيارات بالكيات ودايس بها بالشزمه ويضرب بها بالشط. حتى يقولون عافيه عليك والله سوى ابو فلان عزيمه. هو هاي الطريقه انه انت مثل ما هسه الان كثير من بيوتنا يسوي، هو حاط لك هذا الجدر مال التمن، وحاط لك معون مال التمن، اخذ كفايتك فايتك. انت ست ليش ناصب لك عشر قدور مال التمن؟ ليش طابخ عشر قدور اسوي لي قدر مال وهاي وهي الماعونه عمي يروح اشبع لما تريد. ليش طابخ عشر مويه؟ حتى اللحمه لازم يصير فوقها، لازم فوق فوق فوق التمن، وتاليها الى النفايات. يا عراقيين اتقوا الله يا اخوان اتقوا الله لما لا يتقي الانسان ربه كم واحد عنده ملبس جديد وذبب الزباله كم واحد الان عنده طعام اكله بايت وثاني أم امه البيت قامت عليه وذبته ايه ليش مسوي اكثر من القيمه ايه اكثر من قيمه البيت ليش مسوي اكثر من الحاجه بنت يا بنتي يا امي يا اختي هذا هذا غضب الله سبحانه وتعالى نحن نطغى في النعمه نحن نطغى في النعمه ولو انهم امنوا واتقوا لاكلوا لفتحنا من... عليهم بركات السماوات والارض لفتحنا عليهم بركات السماء والارض امنوا واتقوا وأن الايمان وأن التقوى اجدبت علينا السماء ان الحيوان ان حتى العقربة وحتى الهوام لتنعل لتنعل ابن ادم كل صباح اذا لم ينزل قطر قطر المطر في موسمه يقول لعلك الله بسبب ذنوبك قد منعنا ذلك الخير وان الهوام لتشتكي الى الله بسبب ذنوب بني ادم فشرنا خير الله الينا نازل وشرنا اليه صاعد ثم نبتغي من الله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا ما يفتح إننا نكفر كل يوم في النعمة نكفر كل يوم بالنعمة